Thank oh. you. جمله قالت لي اياها صديقتي لفتتني جدا وما نسيتها ابدا قالت لي ليش انتم المثليين تتخيلون انه اي شخص تشوفوه بالشارع هو مثلي وتبدون تباعون عليه وتقصوه من فوق لجوا وبالفعل صفنت بها هاي الجمله هواية اكو كثير من المثليين لما يكون بالشارع وشوف اي شخص حلو وات هو شنو كان هو اصلا ما يعرف هو شنو وممكن مبين عليه انه هو مو مثلي يباوع له ويتخيل انه هو هذا مثلي يبدي يبادر ويبدي يغمز يسوي حركه يلفت انتباهها ترى مول كل مثليين وهذا الشيء وقعنا به اخطاء ممكن احراج ممكن نتعرض لضرب ممكن تصير مشكله ليش لان بس انه انت قررت انه هذا ممكن يكون مثلي لا شوفوا هو اكو فرق بانواع النظرات اكو نظرات تقدير للجمال نظرات اطراء نظرات لطيفه جميله خفيفه عفويه وهذه نوعا ما مقبوله ان الواحد لما يشوف شيء جميل ينظر له نظره حلوه عابره لكن اكو نظرات اخرى تصلخ الواحد هدومه قطعه قطعه لدرجه انه تخلي الاخر يبدي يشعر باله. حرج يستحي من هاي النظرات، شقد راح يكون الامر مزعج الك لو انت ود تمشي بالشارع ويجي واحد من يمك يقول لك استرجل، وعلى الجانب الاخر الطب من يم شخص هو مو مثلي وتقول له هلا ويا حلو، هلا ويا كاكاو، او تذب لك حجايه، نفس نوع الاهانه اللي انت شعرت بها هي ذاتها اللي شعر بها المغاير او اي شخص اخر، هاي تشبه هاي، فمن بعدها بقت هاي الجمله دائما تجي براسي لما اكون بالشارع او في اي مكان إن كان واشوف واحد جميل وحلو، اباوع بس ما اركز هواي، هاي النظرات موجودة عند كل البشر لكن حدودها واختلاف درجاتها هي هنا المشكلة، مثلا بين الشباب المغايرين، الاغلب يعتقد انه اي بنية يشوفها بالشارع هي بنية متاحة ومباحة ومن حق يباوع ويقلب ويثني بعيونه ونظراته بدون ما احد يحاسبه وبدون ما يحس من داخله انه هذا الشيء ممكن يكون مزعج للاخر وهو ايضا غلط والغلط باتجاهين، اولا انه اذا قررت تتحرش وتصجم وتسمع كلام فراح تنحط بخانة المتحرشين، والموضوع الثاني انه لا مو كل البنات مو مغايرات ممكن اكو بنات مثليات وما يحبن هذا الشيء ومو كل من طلع بالشارع معناها يريد يتم التحرش بيه او يسمعوا كلام والمثليين اللي يسوون نفس الافعال اللي يسويها المغاير مع البنيه المغايره ويسموه متحرش هذا المثلي ايضا هو متحرش حتى من يوصل الموضوع اللي ناحية الاصدقاء انه انت لو قاعدين شله كامله وعجبك واحد مو معناها انه تاكله اكل بعيونك وتبدا تريد تجذبه ممكن تخسر صديقك عادي ممكن تتعرض لموقف مهين عادي اللي دق الباب راح يسمع اكيد جواب خصوصا اذا دقيت باب غلط أو تريد تكسر الباب والطب ممكن تخسر الشلة ممكن هم بيناتهم بعدين يرجعون يقولوا لك هذا الشخص بعد بري ويانا ليش؟ ما شفت شونشان ديباهوا علي ونفسه هو هذا الشيء تحول صار على السوشيال ميديا أي لايف بث مباشر على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بيشاب شوية حليو تشوف التعليقات من المثليين تعليقات خادشة للحياه الرش. اكو بعض الشباب يحبون ينشرون مقاطع فيديو هم طالعين بيها حلوين سواء على السوشيال ميديا او ممكن نشوفهم على ارض الواقع داخل جيم داخل صاله العاب داخل مول هو معتني بجسمه ويحب يكون شاب حلو وانيق بس هذا مو معناها انه هو دي يقول تعالوا تحرشوا بيها يعني هو لا يدخل الجيم الا المثلي؟ لا يدخلو كل الناس فبس تشوف شخص دي يعرف عضلاته لا تروح تركض لا تذب مو حلو هذا يكون بيه اثر علينا احنا المثليين فك من هذول الشباب بعد ما يتحمل بده يطلع ويريد على مثل هي تحرشات، ويقول لك انه انا الخاص مالتي متروس ما صور اباحيه من من رجال، يحشون تخلوهم عنا كلام كبير جدا وكلام يضايقنا كلنا، ليش؟ لان اكو كم واحد على السوشيال ميديا مو كم واحد، اكو كم من المثليين على السوشيال ميديا ما لازمين نفسهم، ممكن اكو نوع اخر هو عاجبه يطلع ويستعرض يجذب الانظار، هنا انت هم راح تروح تتحرش؟ ما ادري، ظلت يمك، لازم يكون عندنا الذوق والخبره والمعرفه انه نفرق بين هذا الشخص وهذا الشخص، احنا نعيش بعالم متنوع ومثل ما احنا نريد الاخر يحترمنا ويحترم مساحتنا، لازم احنا كذلك نحترم الاخر ونحترم مساحته، خصوصا احنا المثليين نعرف المثليين، فما يحتاج تسوي هاي الحركات، ترى المغاير ما راح يجي عليك، الفانتازيا اللي براسك والخيالات اللي براسك انه تبدي تتخيل اشياء ترى هي مو موجوده، تقول ها ممكن يطلع باي بايسكشوال، ما تعرف، فلا تسوي هاي الحركات، يعني دا تشوفه هو ده يمشي مثلا ويا اخته، صديقته، زوجته، تأكل اكل بعيونك ليش؟ وين المساحه وين احترام الاخر انت احسبها لو كنت بالشارع او كنت في مكان عام واجا شخص واتيفر شنو هو هذا الشخص وتحرش بيك بالكلام بحركه بلفظ بنظره تصرف معين هل هذا الشيء راح يكون مريح إلك زين اذا كان اكو احد بيمشي وياك صديق عادي اختك امك اخوك ابوك واجا واحد تصرف وياك تصرف راح تكون انت مرتاح مو راح تحس بالاهانه مو الشخص اللي يمك راح يحس بالاهانه زين ليش ما احنا المثليين هذا الشيء على الاخر ايضا اذا بس حاولنا نتبادل الأدوار راح نخفف كثير من الشغلات الخاطئة اللي نسويها بدون وعي وبدون تركيز